Reacția lui Ludovic Orban după ce Dragnea-i ponta s-au dat în gât reciproc, ne bucur ce apar astfel de dezvluiri. Statul paralel a fost creația psd Presubliniere din telepnele, Ludovic Orban, a afirmat ce se bucur, ce se desecretizează relația nepotrivit care exista între liderii PSD-sublinierei conductorii diferitelor instituții de siguranță național, afirmând ce teoreticienii statului paralel a ceea ce acesta a fost creat de PSD, informează România TV. Nu cunosc. Vede ce până una alta se desecretizează relația nepotrivit care exista între liderii PSD sublinierei anumici conductorii ai diferitelor instituții de siguranță național. Am văzut cum se dau un gât reciproc Dragnea sublinierei Pontă, Gabi Oprea nu a spus nimic, dar am văzut ce s-au făcut referiri. Existau relații total nepotrivite despre care cecenii români habar nu aveau – Vesescu, Udrea, Dragnea, Ponța. Ne bucur ce apar astfel de dezvluiri pentru ce toți teoreticienii subliniere a sublinierea zisului stat paralel arată ce dacă a existat un stat paralel a fost creat de PSD, a declarat presubliniere din Ludovic Orban. Solicitat se comenteze de secretizarea protocoalelor încheiate de SREI cu instituții ale statului. Ludovic Orban a afirmat ce PNL este seterein de astfel de relacii neprincipiale. Noi, PNLN.3 suntem setereini de astfel de relații nepotrivite, neprincipiale care arată. a sublinierea cum spune Ponta, ce atunci când a fost în subliniere tincat dragnea ce urmează ei se, se deschid un dosar pe referendum s-a dus la domnul Coldea de sublinierei la domnul Maior. Păi, ce treabă au domnii Maior sub Coldea în viziunea domnilor ponta sublinierei Dragnea cu parchetele. Din câte subliniere tiu eu nu există absolut nicio lectură. Fiecare este în zona lui de activitate care nu trebuie să interfereze, a spus Orban.